عيني انت لوحه وانا شاريها اسمعي فكري واقوالي انا احبك ولك اترجمها من صميم القلب لك باقى بس نقا. يا نقا جربي تسبي عيوني وتغريها نقشة الحنة على كفوفك والله انكفك محلها جنبي <تصفيق> تسبي عيوني وتغريها نقشة الحنة على كفوفك والله انك تقلبن قلبيها والبخور حها طيب ورد خدك مثل شابيها يا عيني انت لوحه وانا شاريها اسمعي فكري واقوالي انا احبك ولك ابترجمها بالقلب مرسومة مستحيل الوقت يمحيها السحر مرسوم بعيونك بدونك احنا الله مسويها اسمعي اسمعي فكري واقوالي انا احبك ولك ابا ترجمها تدري اني يوم افكر بك كل حاسيسي ملكتيها يا اجمل انسانه في الدنيا والله نقا بعمري افديها اعشقك واغنيك واحبك يا ولد الدنيا وتاليها يا منات محمد المغرم لو طرات ولك ابا ترجمها انا حبك ولك ابا ترجمها